forme trougla povlačite prednju nogu unazad i sečete šumu luči napost. Možete je opet ovo. Nači A, spuštate a, boken dole uz a, spuštate u ovoj poziciji, a, boken smo i bavljeno sa vašom, u ovoj poziciji, a, znači, iz ove pozicije, a, znači, što se tiče ove ruke, ova ruka krizi i to se tiče da prkovi prstil na kraju dodiruju kraj, što se tiče prstil na kraju dodiruju Kada uradite ovo, ovu šaku, znači odame, kada sada vrhovi prstiju dodiruju, a, kada sada vrhovi prstiju dodiruju, i onda, ovo, projekte. Da bi mač mogao da ode što više unazad, znači ako ga bi sve vreme ovom šakom, koje je na kraju mača držao, taj mač, on ne bi mogao da ode dalje od ovog zato što moja šaka ne bi dao. Međutim, ako pustim da ovo kliza po dršci i moji prsti dođu do kraja, ja mogu dovoljno da povučem taj mač pozadi da bude ovdje. E sada, kada krećete korak napred da biste se vratili i sekli šomen uči, nemojte da uradite Znači, posle ovoga većina vas uradi ovo, tako da Boken prolazi pored vašeg desnog uma i ode tamo, jeste to brzo ne kaže, znači ovo može bude veoma brzo, ali a, probajte da vešpate da vam Boken pređe preko glave, tada ako naučite da vam Boken pređe preko glave i da sečete šomen uči, onda Te da ćete moći i ovako kao što sad ja radi. Znači, da bi boken prešao preko glave, ova ruka koja drži boken napred, ona ide ka levom u. Kad ta ruka krene ka levom u, onda boken prolazi preko glave. Znači, iš jedno, ako hoću ovako da prebacim preko glave, rekao ide s ove strane. A, treba da uradite naši odavde ovo da sečite. Je l'ođavde dole ovo ka suprotnoj ruci i onda pokrećite tačno preko ovoga. Ovom drugom rukom, koje ste je držali ovako, kada ovo podignete ovo u ovom nekom prelazu tamo, pre što treba poše bokem da se spušta ovo samo uđe u poziciju zahvatnog. Znači, kada uradite ovo, evo ovako, i odavde kada ovo krene, ovo samo uđe ovde da biste uhvatili ovako. I onda seče. Provite. Kada u ovoj poziciji ja krenem u nazad, on podiže bok i nizim. E sad, a, Ako se srećate, kada bi ja sad krenuo napredom, tad puti on je u boljoj poziciji uh, od me. To znači, kada ja odem u i on podigne bokiem gore, ja moram sebi da dam strateški dobru poziciju. A to je ovde. I sada kad krenem, sad sam ja, jač. Išće još jednom, probat da vežbate ovako, Jedna bar ne tene nazad, drugi podigne bokem, vratite nogu i ovu, da se vrati u polnu kroula. Ne veš. Tako ti. Aj pa, pozicije. Uh, ovaj koji je da spusti boken, ne uradi ovak, nije ovo. Jer sad ako ja spustim boken, on će me ubiti. <laughs> Preblizu sa. razumete? Znači, prvo iz ove pozicije idete korak nazad. I to izaziva da on podigne boken. Znači, odavde, ako obojica trenemo, obojice smo najmjerovati imati. Također, ako iz ove pozicije obojica trenemo, i pođenako imamo šanse da poboljice Međutim, znači ako on podigne Boken, ja ću da ga ubijem. On ne smije podignet Boken jer ja iz te pozicije mogu da idem napred i da ga ubijem. Bog toga, ja idem nazad i strateški ga terem da on dođe u bolju poziciju. Znači, pozicija kad sam ja udaljen od njega, i ako odavle hoću da On, uči, on je u boljoj poziciji ubiđa. Razumete, znači, a, ako ja odem nazad, on podigne bloken, ja naparnem ovako, on je u boljoj poziciji. Ne mora da se desi da će on svaki put da uspe, možda ću ja biti drži pa ću uspeti da ga ubijem, ali to je u svakom slučaju gde je on boljoj poziciji. Zbog toga, ja idem nazad, strateški ga navlačim, da tako kažem, da podigne zboken i onda ja prelazim u poziciju koja je bolja od njegove. I kad krenem, ja sam prišao. Ajde, See yeah.